السلام علیکم ہائی پبلک کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب خیر سے ہوں گے دوستوں میرا نام ہے شیخ حمزہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے شیخ حمزہ وائی ٹی دوستوں پہلے کی ویڈیوز کتنا آج میں آپ کو ایک ایسے وی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو جہیز نے نیو اپڈیٹ کیا ہے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار آپ زون کے وی پین بتایا آپ نے لیکن ہمیں جہیز کا وی کے بارے میں بتاؤ وی جو اپڈیٹ ہوا دوستوں یہ آپ سب کے لیے وی پین آپ اس وی کو یوز کرو فری ان انٹرنیٹ یوز کریں اور یار ایک بات یہ جی آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کا وی پین کنیکٹ ہو رہا ہوتا کا وی پین کنیکٹ نہیں ہوتا اب جن آپ کو فیک لگتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یار آپ کو ایشو آ کیا رہا ہے جب آپ سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ میں بتائیں گے پھر مجھے پتا چلے گا نا ایسے میں کیسے بتا سکتا ہوں تو اگر جس بھائی کو پرابلم ہوگی میرے وی پینس کے بارے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے کنیکٹ نہیں ہو رہے وہ مجھے کمنٹ کریں گے یو پر ٹھیک ہے میں ان کو دے سکوں ٹھیک ہے نا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستوں اس وی پین کا نام ہے وہ میں آپ کو پلے سٹور میں نا جا کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں دوستوں وہ ہے اسٹارک وی پین ریلوڈ کیونکہ میں نے کل کا ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا تو میں آپ کو اس کا لائیو پروف دکھا دیتا ہوں میرے اوپر سے ڈیٹا آف ہے ٹھیک ہے یہ وی پین پہ کیا ہے اسٹارک وی پین پہ کینسل کر دیں اب دیکھیں میرا آف ہے نا अब मैं सबसे पहले अगर मुझे कनेक्ट करना होगा ना तो मैं इसको कनेक्ट पहले मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ कहाँ के ऑटो सर्वर ऑटो इधर लिखा हो और ऑप्शन नॉन डायरेक्ट आप इसको कर देंगे कस्टम सेटिंग कस्टम सैटिंग भी क्लिक कर देंगे जी हो गई सेलेक्ट इस जगह पर जाएंगे कस्टम सेटिंग तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन होगा ना ये पोर्टल वगैरह स्नैपचैट इधर आप लिखेंगे एट ठीक है करके कनेक्ट कर देंगे ठीक है کیونکہ میرا پہلے کونیکٹ ہوا پڑا تو اسی وجہ سے یہ ایٹ زیرو ہٹ جاتا ہے اس کو سیو کر دیں گے پھر آپ ادھر آئیں گے یہاں بھی 80 80 لکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو کنیکٹ کر دیں کونیکٹ کر دینا ٹھیک ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد کلک کریں گے یہ اوپر پر آپ کا نیٹورک ویٹنگ فور نیٹ نیٹورک کنیکشن ٹھیک ہے یہ آپ کو کنیکٹ ہو گیا ہے یہاں سے اب پھر آپ ڈیٹا آن کر دیں گے ڈیٹا آن کرنے کے بعد دیکھیں ابھی اس کا میسج آئے گا اب ہمارا اسٹار وی پین ہو جا گے یو چینل پہ تو دوستوں یہ تو یہ ہے یوٹیوب چینل میں نے اوپن کر لیا اب میں یہاں کسی بھی چیز کو چلانا چاہوں تو میں اس کو چلا سکتا ہوں اسپیڈ بھی کتنی آ رہی ہے دو سو بانوے سے یہ بالکل فری نیٹ چل رہا ہے فری نیٹ کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فور جی ہے ہر چیز کیونکہ پوری دنیا یہ یوز کر رہے آپ لوگ بھی یوز کرو فری نیٹ چلتا ہے کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے بہت زیادہ ہیں کیا مہنگائی کے دور میں خون بندہ پھینک کے لگائیں یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ٹھیک ہے دوستو یہ میرا یوٹیوب چینل شیخ حمزہ آئی ٹی کے نام پہ یہاں آپ کو ہر طرح کے پیکجز فری زون کے ویپینس یہ دیکھیں آپ نے زبردست بنڈل سب چیز ملیں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ تو لاسٹ میں کہوں گا یار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اچھا رسپانس دیا جائے اللہ حافظ